کھانا پینا کھاتے ہیں تو یار آ جائے ہم لوگ پہنچے ہیں تا دو کہ یہ یہاں پر یہ لائن نہیں ہے یہ وہاں پر بھی ہو دیکھ سکتے ہو سارے اوپر تک بڑی ہوئی ہے اور پٹی کے یار چلیں یہاں موڑ یار داد دیکھ کے اور یہاں پر ہاؤ کے کرتے سے کرتے ہاؤ کے کرتے تو یار ابھی دوسری جگہ آپ لوگوں سے لے کر جاتے ہیں وہاں پر تو یار آئیے ابھی آپ لوگوں کو ہم لوگ میں نے گئے سے دکھا دیا تو ابھی آپ لوگوں کو ہم گھوڑے دکھا دیں ادھر یہ ابھی گھوڑے نہ ہیں ابھی گائے ادھر گھوڑے یہ دیکھیں بھائی یہ ایسے باندھی ہوئی نہیں کھلی بالکل کے لیے یہاں پر کہ لوگ اندر بھی چلے جاتے ہیں آنکھوں میں تو اس سے بچنے کے لیے جب بارش ہوتی ہے نا بھائی بارش ہو لیکن ٹھنڈ ہو یا دن کے بعد دھوپ ہو گرمی ہو تو پھر وہ اس سائڈ لے آتے ہیں ادھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے پورا سیٹ اپ پروپر طریقے سے بنایا وہ چلو آپ تو یار ابھی لگے گھوڑے کے پاس پہنچے تو آپ گھوڑا دکھا سکتے ہیں کیمرہ مین ماشاء جی دوسرا دکھائیں تو یہ گائے گوڑی کا چھوٹے مجھے چھوٹا رہا ہے تو یار پہلی بات یہ کہ میں آگے تیسری نہیں جا رہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے یار سیدھی بات تو یہ سب کچھ پتا ہے اس لیے یہ ڈرتا نہیں بھی کرتا ہوں کوئی نہیں اچھی بات تو یہ بہت بڑی جگہ ہے تو بات ایسی کہ دن کا وقت ہوگا تو ہم آپ کو بہت چیزیں بتاتے لیکن رات کا وقت چلو پھر ان شاء اللہ ٹائم اگر موقع ملا تو پھر ہم فل ایکسپلور کر کے بتائیں گے اب ہم چلتے ہیں یار کچھ پیتے ہیں بوتل شوتل کھانا پینا کھاتے ہیں جتنے کھانا پیتے رہنا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک اور بھی ڈائلگ ہم لوگوں کا بہت مشہور ہے کیمرہ بند کرتے ہیں اور ہم لوگ آپ کو بتائیں گے پہلی بات یہاں پر اتنے بڑے یہاں روٹی بنی جاتی ہے ٹھیک ہے تو چلو روٹیوں والی مشین سے پیڑا رکھتے ہیں دوسری سائڈ سے روٹی بان کے اپنے ہے تو بڑی معاشرہ سے مشین ہے وہ سائڈ جاؤں یہاں پر لیجیے اور ابھی ادھر آپ لوگ بتائیں یہاں سے بچتے تھے اور یہاں پر آ جائے یہاں پر آتی ہے یہاں سے لوگ جو کھا کے لے کر ہیں ہم لوگ آپ کو شاپنگ بعد میں کریں گے بتائیں گے نہیں کٹ کریں گے अभी ہم لوگ اس کو مطلب جو بھائی ادھر آنا چاہتا ہے تو یار یہاں پر ایک بار دکانیں دیکھ لیں یہاں پر آپ کو ہر قسم کا سامان مل سکتا ہے تو یہاں پر لاسٹ بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلو یہ جو لگی ہوئی ہے نا یہ جو سیل لگی ہوئی ہے نا سو روپئے کی لگی ہوئی ہے آپ اگر ہمارا پرومو کوڈ یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اسی روپے میں مل سکتا ہے یہ چیز با عادت کی خوشی ہوتی ہے اور تعظیم ایسی تعظیم جس کا آپ درس دیتے ہیں دیکھیں آپ خود کیسے کس انداز میں تعلیم فرماتے ہیں سربر عالم صلی اللہ وسلم کی آپ اچھا فرماتے ہیں میں سب مدینے کی کلی گا ہوما میں سب مدینہ بھی کلی گا یہ رتبہ ہے ہر کامل ولی خود بھی تعظیم فرماتے ہیں اور سرکار کی پوری امت کو تعظیم کا درس دے رہے ہیں تعظیم کا آپ درس دے رہے ہیں I hope you'll not be here I بھائی کے درخواست ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے اور دوسرا ہمارا دوسرا دوسرا